والله زرنا اخواني مدرسة وتفاجأت فيها مدرسة قريبة عندنا هنا بالمنطقة مدرسة بطيئي بطيئي التعلم وتطلع انا صورت هاي المدرسة هي تابعة للتربية وهؤلاء الاطفال عندهم حالة خاصة او وضعهم خاص ومهتمين بهم واذا تطلع هاي المديرة جزاها الله خير هاي المديرة مجرى البناية وهؤلاء الأطفال يجون من كل حاد وصوب والمعلمات ما متعينات ومسويين مدرسة هيك من لا شيء فقط أبو الصحة أبو أبو التربية منطيك موافقة فهي دعوة إخواني دعوة لكل هؤلاء الناس المتبرعون المتبرعات الذين يبتغون وجه الله هو مو بس الصدقة إخواني بالجامع ليس, الص... ليس فقط هو الجامع هو بي صدقه وانت ابن جامع مدرسة اخواني ما عندنا يعني الان في هذه المناطق افضل مناطق بغداد فيها يعني رعاية خاصة لبطئي التعلم إخوان هذا بطئي التعلم مرات في حياته في بدايته اللي عنده اولاد نسأل الله العفو والعافية يعني اكو سنة سنتين ثلاثة هذا متعثر هذا يريد له مدرس مدرس خاص وضعيه خاصة وضع خاص يتحرك كثيرا أو خامل كثيرا هو هو ذكي أقسم بهم أذكياء بس لسانه ما دعينه أو إذن ما سمع فيها هناك مشاكل المهم أخواني أولا يا مناشدة لوزارة التربية يا أخوان يا وزارة التربية مناشدة إلى ديوان الوقف السني أكو قطع أراضي وقفية يا, يا ديوان الوقف السني هناك أراضي وقفية ان تتبرعوا بعرض وقفيه والبناء يتبرع به انسان متبرع يبتغي به وجه الله مثل ما واحد يريد يتبرع له الى جامع يا وزاره التربيه الله يرضى عليكم ليش مشغولين يمذاله اولادكم ذولا مو رعايه خاصه هذا الله سبحانه وتعالى خلاه هيك ي خو ما ذبه يا هذا وهم الى حكم التعليم ليش جماعتهم مدرسه خاصه مدرسه رسميه المعلمه اداهم هو ما تقلق انه كم معلمه هسا إذا عينت لك عشرين ثلاثين معلمة بمدرسة تجمع هاي المنطقة منها المنصور والعامرية والقادسية واليرموك الخضراء والداخلية المدرسة هي يعني فتبشكلة تنهدم ميزانية الدولة ويجعلوهم خطوط من كل مكان ليش هذا الطفل محروم ليش بناية ما موجودة مدرسة مائلهم خاصة هو هذا الظلم يا اخواني هو هذا الظلم لما نتكلم عن اشهر الحرم هو هذا الظلم بعينه فنسال الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى وهي دعوه اخواني دعوه الى الاخوه المتبرعين والاخوات المتبرعات الى هذا المشروع انشاء وبناء مدرسه الى بطيء التعلم ونناشد وزاره الصحه نتعين القائمين على هذا الامر كذلك نناشد ديوان الوقف السني لتخصيص قطعه ارض اذا ما موجوده قطعه ارض في هذه المناطق ان يعينون وهذا من الصدقات الجاريه